Διάστημα, ένας μυστηριώδης τόπος χωρίς βαρύτητα και η κοσμική γενέτειρα του Κομίτη Φλεγόμενη Γιονόπαλα. Απόψε, <συσοκομίτης> αυτός ο Κομίτης θα αγγίξει τον ουρανό μας για πρώτη φορά στα 50 χρόνια. Κι εγώ και ο κύριος Τούτλος θα το χάσουμε. Γι' αυτό, τι στενάφερε. Κομίτης. Ξέρεις κάτι, δεν βλέπω τι το σπουδαίο έχει. Οι στο διάστημα. εγώ το κάνω αυτό. Είσαι μια κοσμική μπάλα που αφήνει πίσω τη τόσο όμορφη ουρά που κλαίνε και οι μεγάλοι, Έκανα κάποτε κάποιο να κλάψει. Είχα κρύψει τα κλειδιά του μια εβδομάδα και τα μετακινούσα συνεχώ, ώστε να σκεφτεί ότι τρελενόταν. Νομίζω πω είναι σπουδαίο, Αυτή ίσω είναι η μόνη μα ευκαιρία να δούμε. Κομήτη, τι εννοεί, Ποιο ξέρει πώ θα είναι η ζωή μα σε 50 χρόνια. <ΣΣΣΣΣ> λοιπόν, πού θα βρισκόμαστε, Όλα μπορεί να αλλάξουν. Ποιο ξέρει τι θα συμβεί. Θα μείνουμε ξύπνη μέχρι τι 4 και 7 το πρωί Όταν η φλεγόμενη χιανόπαλα θα διασχίζει τον ουρανό για τι καρδιές μας Κοίτα θα περνούσα τη νύχτα στο κρεβάτι μου Με το αγαπημένο μου βιβλίο φαντασίας Ένα τραγούδι για το χιόνι για την υγρασία Αλλά Θα με σε παρακαλώ σε παρακαλώ Παλιά γινόμουν κάπως αλόκοτη όταν ξενυχτούσα Αλλά αυτό το έκανα η μικρή Λίμπη Είναι επαναστάντρια του λύπνου